في مجال الدروب شيبينج يوجد ثلاثة طرق عمل يمكننا استخدامها وفي هذا الفيديو سنطلع عليها جميعها ونتعرف على حسنات وسيئات كل منها. مرحبا أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي. طريقة العمل الأولى هي العمل مع تجار الجملة أو المصانع. الذي يشحن منتجاتهم إلى الزبائن. تعتمد هذه الطريقة على إيجاد مصانع أو تجار جملة المعنيين بتسويق منتجاتهم وهم مستعدين لشحن المنتجات نيابة عنا. حسنات هذه الطريقة أولا إنشاء علاقة حقيقية على عكس الطرق الأخرى. في هذه الطريقة ستنشئ علاقة حقيقية مع المورد وستكون دائما معه بإتصال وسيساعدونك بحل أي مشكلة ستصادفها بخصوص منتجاتهم ثانيا يوجد مصالح متبادلة في هذه الطريقة المورد الذي ستعمل معه سيهتم بنجاحك وسيساعدك لأنه يروج منتجه الخاص فبالنسبة له نجاحك ببيع منتجاته يعني له الكثير أما بالنسبة لسيئات هذه الطريقة أولا من الصعب الأثور على موردين يرسلون للزبائن عليكم البحث دائما في مواقع التواصل أو مواقع الإنترنت وإذا لزم الأمر الصفر إليهم ليروا أنكم جديين في مشروعكم ثانيا احتمال لأخطاء بشرية كما هو الحال في الشركات الكبرى سيكون احتمال لأخطاء بشرية في تجهيز الرزمة لشحنها أو في المنتج نفسه مما سينتج لنا الكثير من خدمة الزبائن وثالثا التواصل الدائم مع المورد. على عكس الطرق الاخرى عند التعامل مع الموردين ستحتاج الى التواصل الدائم معهم وهو من خلال البريد الالكتروني او السكايب او الهاتف. فهذا هو شيء اساسي لبناء علاقة شراكة حقيقية مع المورد الخاص بك. فهو المستهلك الرئيسي لك. الطريقة الثانية طريقة العمل الثانية هي العمل مع مواقع التداول الافتراضية مثل أمازون، سيرز، كيمارت، وأخرى مواقع هذه الطريقة تعتمد على بيع منتجات المعلنة في مواقع التداول العالمية وربح الفارق من الأسعار إيجابيات هذه الطريقة أولاً عدم الارتباط بأي علاقات مع الموردين في هذه الطريقة كل ما تحتاجه هو إيجاد منتجات بفارق أسعار وإعلان المنتج لبيعه. وثانيا تعدد الموردين في مواقع التداول العالميه سنجد عده موردين يبيعون المنتج نفسه مما يسهل علينا اختيار المورد الملائم لشراء المنتج وربح المال منه ثالثا امكانيه العمل بشكل اوتوماتيكي يوجد عده برامج تعطي لنا الامكانيه العمل في هذه الطريقه بشكل اوتوماتيكي وتعمل نيابه عنا جميع المتطلبات مثل دفع ثمن المنتج للمورد ادخال رقم التتبع اعلان صفحات مبيعات متعدده واخرى اما بالنسبه لسيئات هذه الطريقه اولا التغييرات تحدث دائما في هذه الطريقه تتغير طرق العمل بشكل دومي وعليكم متابعه المنتجات والتغييرات ثانيا مواقع التداول تعارض فكرة الدروب شيبينج لأنها تناقض مصالحها. وثالثا تقريبًا من المستحيل ربح المال دون استخدام برامج مساعدة. طريقة العمل الثالثة هي استخدام مخازن الأمازون والتي تسمى بالFBA اختصار ل Fulfillment by Amazon. هذه الطريقة تعتمد على شراء منتجات من موردين أو مواقع وتخزينها في مخازن الأمازون. وبيعها بأي موقع تريد إن كان في أمازون أو إيب أو موقع شخصي إيجابيات هذه الطريقة أولاً السرعة والمهنية مخازن الأمازون تشحن المنتجات بسرعة ومعروف عالمياً بمهنيتها بتغليف وشحن المنتجات ثالثاً بيع المنتجات في موقع الأمازون مما سيزيد عدد مبيعاتك بشكل كبير وأيضاً الأرباح ثالثاً إمكانية الربح أكبر عند شراء كميه كبيره من المنتجات سيكون سعر المنتج اقل مما هو معلن مما ستكون الامكانيه لربح المال اكثر اما بالنسبه لسيئات هذه الطريقه اولا رسوم التخزين المنتجات سنضطر لدفع رسوم تخزين المنتجات في مخازن الامازون ثانيا رسوم اجراء وتغليف المنتجات مخازن الاف بي ستاخذ منا رسوم اجراء وتغليف المنتجات ثالثا اختلاط المنتجات عند شحن المنتجات لمخازن الأمازون سيتم خلطها مع باقي المنتجات الأخرى للتجار الآخرين الذين يبيعون نفس المنتج وهذا يؤدي إلى حالة قد لا يكون فيها المنتج الذي يشحن إلى زبوننا بالضرورة هو المنتج الذي أرسلته إلى مخازن الأمازون إلا إذا ألصقت الباركود الخاص على المنتج بما سيكلف ذلك 2 سنت اضافية لكل منتج لكل من يريد بدء مشروعه بمجال الدروب شيبينج انصحه التركيز عمله في طريقة عمل واحدة لقد جهزت لكم سلسلة فيديوهات تعلمكم كيف يمكنكم بدء مشروعكم في الدروب شيبينج بطريقة صحيحة كل ما عليكم فعله هو ادخال تفاصيلكم بالرابط المبين تحت الفيديو وسارسل لكم الفيديوهات